السلام علیکم آپ کو یاد ہوگا کہ دس میں دو ہزار بائیس کو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز جہاز سے سویا بین اتارنے کے دوران دو مزدور ہلاک ہوئے تھے اور متد افراد متاثر ہوئے تھے اور اس واقعہ پر اس وقت وفاقی وزیر بحری امور فیصل سبزواری واری نے کہا کہ مزدور بین کے بیچ میں جا گرے تھے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی حقائق کا لیے جہاز کے عملے اور, اور دیگر متعلقہ افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور دوسری جانب مزدوروں کی ہلاکت پر کماڑی سمیت آس پاس کے علاقے میں جو مقین تھے وہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ اس پر خاموشی اس کے بعد خاموشی چھا گئی اور یہ معاملہ حل نہ ہو سکا لیکن ماتھا ضرور ٹھنک گیا کہ آخر کیا وجوہات تھی ابھی کچھ دن پہلے 6 ملین ٹن سویابین سے لدے چار بیری جہاز بندرگاہ پر موجود ہے اس کے متعلق نشاندہی کی گئی ہے کہ امپورٹ کرنے والے بندرگاہ سے مال نیچے اتارنے سے انہیں منع کیا تھا اور اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ درامت شدہ سویابین جنیاتی طور پر تبدیل شدہ بیج ہے اور اسے کاش کے لیے استعمال کیا جائے گا سویا بین کے امپورٹنس موترز ہیں کہ یہ اقدام انتہائی مزہ کا خیز ہے کہ مخصوص سویا بین پولٹری اور مویشیوں کی خوراک کا جز ہے یہ کاش کے لیے نہیں بلکہ کرشنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہم دو دہائیوں سے وہ کہتے ہیں کہ جنیاتی طور پر تبدیل شدہ بیجوں کو درآمد کر رہے ہیں اس عرصے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کرنا پڑا پاکستان پولٹری ایسوسی پی پی اے کے چیئر مین نے کہا کہ مارکیٹ میں سویا بین کی شدید قلت کے باعث روزانہ بیس لاکھ سے تیس لاکھ مرغی مرغیاں تلف ہو رہی ہیں مر رہی ہیں ضائع ہو رہی ہیں ملک بھر میں پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کراچی پریس کلپ میں پریس کانفرنس کے دوران پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمود اشرف نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہم گزشتہ دو ہفتوں سے پھنسے سویا بین کے کنٹینرز کی فوری کلیئرنس چاہتے ہیں اور حکومت کے غیر ضروری اقدامات کی وجہ سے ملک بھر میں جانوروں اور کاروباروں کاروبار کو شدید نقصان پہنچا ہے جس کے سبب شہری پولٹری کی مصنوعات مہنگے داموں پر خریدنے پر مجبور ہے لیکن ایک طرف اگر آپ دیکھا جائے کہ کاروباری طبقہ اپنا نقصان کارونا رو رہا ہے اور دوسری طرف جینیٹک میڈیکل سائنسز کی ایک ماہر خاتون کا آڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے آپ اس سے سنیے جس میں وہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہیں آپ اس کو سنیے اور یہ یقینا ہم سب کے لیے ایک ایسی الارمنگ صورتحال حال ہے کہ اس پہ ہمیں سب کو سوچنا ہوگا یہ سنیے گا علیکم میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف کرانا چاہ رہی ہوں اس وقت پاکستان میں جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی بندرگاہوں پہ وہ آئے ہوئے ہیں بہت سے جہاز سویا بین لے کے اور یہ سویا بین جو ہے یہ جینیٹیکلی ماڈیفائیڈ ہے جینیٹیکلی ماڈیفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جینز میں تبدیلی کی گئی ہے اور جب جین میں تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو اس میں جو اشیا ہوتی ہیں ان کی نیوٹریشن کم ہوتی ہے دوسرے اس اشیا میں وائرس ڈالا جاتا ہے تاکہ شیلف لائف بڑھائی جائے اور اس میں چونکہ ہوریزونٹل جین ٹرانسفر ہوتی ہے اس لیے یعنی کہ مچھلی کی جین کسی پھل میں ڈال دی جاتی ہے اور کسی جانور کی جین کسی سبزی میں ڈال دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت بیماریاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور نیوٹریشن کم ہونے کی وجہ سے بھی بہت بیماریاں ہو رہی ہیں اور وائرس دلنے کی وجہ سے بھی بہت بیماریاں ہو رہی ہیں پاکستان میں کچھ سالوں سے ہم لوگوں نے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو یہ جینیٹکلی موڈیفائڈ کھانے پینے کی چیزوں کو چپکے سے بغیر ان کو بتائے کھلانا پلانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ کینسر اور آ, فالج اور الرجیز بہت بڑھ گئی ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں یہ کوئی ویلفیئر اسٹیج بھی نہیں ہے اور غریب لوگوں کا بہت برا حال ہے کہ ان کو یہ سب بیماریاں ایک ایک, ایک ہی ساتھ ہو گئی ہیں تو اس وقت موجودہ صورت حال یہ ہے کہ یہ جو جہاز کھڑے میں ان میں سویا بین ہے اور یہ سویا بین جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مرغیوں کے لیے یہ ان کے خود کھانے پینے کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگوں کو چونکہ پتہ چل گیا ہے تو گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کو آف لوڈ کروا دیں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ تجویز کی ہے کہ یہ جو دو چار شپس کو واپس بھیج دیا جائے گا کہا جائے گا اور پھر بہت واہواہ ہوگی اخبار والوں کو اور الیکٹرانک میڈیا کو بلا کے بہت واہواہ کی جائے گی کہ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی اس کو جینیٹیکلی ماڈیفائیڈ کو سویا بین کو آف لوڈ ہونے کی اور پھر خاموشی سے جو شپس کچھ تھوڑے دور پہ کھڑی ہیں کچھ دن بعد وہ آ کے خاموشی سے جینیٹیکلی ماڈیفائیڈ یہ جو سویا بین ہے اس کو آف لوڈ کر دیں گی اور پھر آہستہ سے گورنمنٹ کو ٹائم مل جائے گا تو وہ لاس کو تبدیل کر دے گی قانون سازی کر دے گی کہ یہ جو کھانے جینیٹیکلی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو ان کی اجازت ہونا چاہیے پاکستان میں عوام کو کھانے پینے کی اب یہ بہت افسوس ناک ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہماری حکومتیں ایسی ہیں کہ ان کو عوام کے صحت میں اور ان کی زندہ رہیں مر جائیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ یہ جو کیمیکل کمپنیز ہیں سیٹ کمپنیز ہیں ان کے منافع کے آگے ان کو پاکستان کے عوام کی نہ صحت کا پرواہ ہے نہ بیماری سے ان کو فرق پڑتا ہے وہ زندہ رہیں مریں جئیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ حکومت لاس کو تبدیل کرے گی اور اجازت دے دے گی کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانے پینے کی اشیاء کی اور آپ دیکھیے کہ دنیا کے سکسٹی فور ملکوں نے آخر کیوں بینک کی ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے صحت عامہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ خود جو لوگ سویابین کو امپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گزشتہ سات آٹھ سال سے وہ اسی طرح کا موڈیفائی جو سویابین ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں جس سے سویابین سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا کوکنگ آئل اور آپ کا پولٹری اور حتیٰ کہ یہ جو سویابین ہے آپ کے بھینسوں کو اور گاؤں گائے کو بھی دیا جاتا ہے تاکہ اس سے دودھ میں اضافہ ہو سکے اب اس کے نتیجے میں جو تباہ کن صورتحال حال پیدا ہو چکی ہے جو حالات ہم منتج جس طرح ہو رہے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں کینسر میں اضافہ ہو رہا ہے اور دیگر ایسی ایسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جو کبھی نہ سنی تھیں نہ آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی تو یہ ایسی صورتحال ہے جو الارمنگ ہے یقینی میں جانتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے پاکستر ورلڈ کے لوگ ہم جیسے غریب ملکوں کے لوگ جو ترقی پذیر نہیں بلکہ پسماندہ ہیں وہ ان کے لیے ایک لیبارٹری کی سی حیثیت رکھتے ہیں جس پر وہ اپنا مال بھی بیچتے ہیں اور مال بھی اکٹھا بھی کرتے اینٹھتے بھی ہیں مال بھی اکٹھا کرتے ہیں اور ہم پر تجربے بھی کرتے ہیں تو خدا را حکومت کو صاحب فکر و دانش کو ہوش کے ناخن لے, لے ہوں گے اور اس سلسلے میں اگر یہ واقعی اس حوالے سے نقصان دہ ہے اس کے اوپر ہم مزید بھی ریسرچ کریں گے اور اس کے اوپر میں تفصیل سے ایک ویڈیو بھی اپنا ولاگ کروں گا جس میں مختلف لوگوں سے انٹرویو بھی کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا یقینی یہ ایک الارمنگ صورت حال ہے جس میں ہم سب کے لیے ایک کوشچن مارک ہو چکا ہے کیا ہم بے حص ہو کر اسی طرح گائے بحث بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح ان کے دی ہوئی خوراک کو ہم کھاتے رہیں گے اور ہمارے بچے اور ہم خود موت کی وادی میں دھکیلے دیے جا جائیں گے تو اب آپ سے اجازت اپنی آرا سے نوازیے گا بہت شکریہ و